خبر مختصر تھی مگر تاریخ ساز معاویہ دنیا سے کوچ کر چکا تھا اور اس کے بیٹے یزید کا ایک خط حاکم میں مدینہ تک پہنچ چکا تھا خط میں لکھا تھا ہے ولید حسین سے میرے لیے بیعت طلب کرو اس پر اسرار کرو اور اس پر حیات تنگ کر دو اور کوئی عذر قبول نہ کرو اگر بیعت کرنے سے انکار کرے تو سر تن سے جدا کر دو اور میری طرف بھیج دو ولید حیران پریشان ہو گیا کس طرح علی کے بیٹے سے یزید کی بیعت طلب کرتا اس کے ساتھیوں نے تجویز پیش کی اس سے پہلے کہ حسین معاویہ کی موت سے باخبر ہو کسی بہانے سے اسے دعوت دو اور جب یہاں پہنچے تو ڈرا دھمکا کر اس سے بیعت لے لو اگلے دن امام حسین علیہ السلام مجلس ولید میں داخل ہوئے تو مروان نے جو کہ ولید کے ساتھ تخت نشین تھا معاویہ کی موت کی خبر دی اور یزید کا خط پڑھ کر سنایا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کل صبح تک صبر کرو تاکہ میں اپنی رائے کا اظہار کر سکوں مروان نے ولید کی طرف دیکھ کر کہا اسے جانے مت دو اب جب کہ یہاں موجود ہے تو یا اس سے بیت لے لو یا اس کا سر تن سے جدا کر دو امام اس مرد پلیت کی بات سن کر خزبناک ہو گئے اور گویا ہوئے ہم اہل بیت پیمبر ہیں ہمارے گھر ملائکا کی رفت و آمد ہے اور یزید ایک فاسق اور شراب خور انسان ہے ناحک لوگوں کا خون بہاتا ہے اور تمام گناہوں کو کھلے انجام دیتا ہے مجھ جیسا جیسے کی ہرگز بیان نہیں کر سکتا یہ کہنے کے بعد وہاں سے رخصت ہوئے آہستہ آہستہ سختی بڑھتی گئی ولید کے بھیجے ہوئے لوگ مدینہ کی گلی کوچوں میں می اور امام حسین علیہ السلام کے گھر تک آتے تھے اور بیعت یزید پر اسرار کرتے تھے اس لیے آپ نے فیصلہ کیا کہ اپنے تمام بھائیوں بچوں اور اہل بیت کے ہمراہ مکہ چلے جائیں مگر اس سے پہلے مدینہ کے لوگوں نے دیکھا کہ آپ اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماں فاطمت الزہرہ صلی اللہ علیہ اور اپنے بھائی حسن علیہ السلام کی قبر پر گئے اور ان سے خدا حافظ کی اور سنا کہ حسین کہہ رہے تھے انہ راج وائے ہو ایسی امت پر کہ یزید جیسا شخص ان پر مسلط ہو